بعد المختار وي المهي بالفضع شصار وي المهي يا الغايب قوم تنشد عن يوم الشور الاسود يا الغايب قوم تنشد عن يوم الشور الاسود bil baba ashla يا الغايب قوم وتنشد عن يوم الشغل الاسود يا الغايب قوم وتنشد على الشغل الاسود العشاق مؤتمر شور وعقده ومؤتمر اي من غابت ابو السجار والشر يبتدى دوبه بعد مسجج يا قدامو مؤتمر شعو آده وفاق <تصفيق> ما ويدرو آده وفاطما ويدرو هي امني النبي ص شقي فات تطفئ تهبط في أول إرهاب آذوه جرح أمك بيشت ضمده ينزف بعده بالبضعش صار قويل بعد المختار بنبضعش صار إيه بعد المختار إي باك بالوضع بنبضعش صار يا الغايب قوم تنشد عن يوم في الوضع صار من غيبت أبو زهري والشر يبتدي دوري بعد سججي ثمامة Daumur Tamar Shur أول إرهاب آذوهم هم هم الأصحاب آذوهم أول إرهاب آذوهم جرح أمك بيشت ضمده ينزف بعده صار ضي بعد المختار بارك الله فيكم هلا هلا بالشباب للمختار تنشد عن يوم الاسود عن الاسود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 وصابر قلبك المجروح مجرد صبرك من صبور حيده من شافي على باب المير شمس العصمة تتكدر نحلتها القوم غي من ذاك اليوم غي نحلتها نحلتها الكوم غي من ذاك اليوم غي اصبوها مغصوب هناك الوضع وبس انت الحق ترجع بالوضع عشصاق في بعد المختار بارك الله بيكون بعد المختار بعد المختار يا الغايب قوم تنشد عن يوم الأسود بارك الله فيكم ولاد علي <تصفيق> يا I love you. ما ما قوم صدر Bismar bless you. God bless you. God bless you. God bless you. higwa عشان يا الغايب قوم تنشد وقصيدة من نظم الشاعر صباح أمين الله يطيل بعمره يا المهدي صدري يحتوي القرآن ينزف مين المهدي Having a response to His presence Just take the the dark Eventually, all teams face مالقي يطع تريدك للبقيع يتروح تريدك تريدك تريدك, تريدك للبقيع يتروح بيدك ميحسني تطلع بالمحسن ذاك إجعوه وبدمه هناك بالمحسن ذاك إجعوه وبدمه هناك حتى المحسن ينتظرك يتنطر ينفذ صبرك حتى المحسن ينتظرك يتنطرين ينفذ صبرك بلفظ عش المو... بعد المختار ظل بال... بلفظ صار... هلا هلا الموالين يا الغايب قوم إتنشد عن يوم الشوم الأسود يا الغايب قوم إتنشد عن يوم الشوم الأسود في الوطن العاطل ماغ ليل يوم علي لليوم تنزف أحزان خلوه هج العدوان خلوه تنزف أحزان أحزان خلوه هج العدوان خلوه من بعد الهادي ويومه نا هبا و أمك قوم بلوظ صار صاغيل مه هجا و الوجود وجود إيش لو كف الظالمين ويلهادي يقدسها عضيد أمك عضيد أمك سواد مني قوم انت تلمسها يا لِلْأَلَامِ the alarm, they're the alarm, they're the alarm, they're بالبضع ابو اش صار ظلمي سني ودمه يا بني العيس كليب هو مقام طيب دم. هو ام طيب دمه طيب دمه وامي امي بس دميع وجوه طلع من البقيع وبي طلع من البقيع وبي طلع من البقيع وبي يا غايب روح These are the children of the